прийшла весна І квітер розквітаю От згадаю я Як дома дітки граю Державий командир нам скаже всім до бою ми віддамо своє життя